أكيد يا حبيبي هنكمل حلفت العيش العمر مستني أشوفك وانت متهني وتقول للناس وللدنيا حبيبي أهو وقف جنبي وساعة منت تندهلي أجيلك ولو على رمشي وعيني تسهر ولا تنمشي وعيني تصهر ولا عشانك انت يا عمري هضحيلك أنا بعمري ولو نزع المرة هنتصالح وأجيلك وتقول لنا مسامح وناخد بعض بالأحضان ونرجع تاني زي زمان حلفت برب الكعبه ما تنزل من عنق دمعه الا بايدي انا امسحها وارسم لك انا البسمه ولو قالوا علينا احباب وقصتنا بقى لها كتاب اكيد يا حبيبي هنكمل ولا يدوم الوفاء الا لو احنا بجد اخترنا نعيش العمر نتحمل ولا يدوم الوفاء الا لو احنا بجد اخترنا نعيش العمر نتحمل مصطفى احمد فواز